چودہ اگست کے پورب سرط موقع پر پورے ملک کو میری جانب سے بکرا مبارک جشن آزادی ہوتا ہے کیا کرتے ہو کبھی چھیپا مار دیتے ہو کبھی جمشید کو مار دیتے ہو ارے لکھا بات پڑھ لیا کرو